Hyvää huomenta, seitsemän uutisista. Sosiaalisessa mediassa kulovalkean tavoin levinnyt, kiistelty, keräytä naapurisi haaste aiheuttaa yhä paljon polemiikkia kansankeskuudessa. Jätevesiasetus 157-2017 asettamiin vaatimuksiin pohjautuva haaste on onnistunut aktivoimana paljon ihmisiä ympäristöasioiden äärelle. Viranomaisille tehtävät ilmiöannat ovat toisaalta aiheuttaneet myös naapurisuhteiden kiristymistä reporterimme Ville Veikko tutustui erään järven ja sen naapuruston tilanteeseen haasteen jäljiltä. Asian arkaluontoisuudesta johtuen emme voi paljastaa henkilöllisyyksiä tai kertoa järven sijaintia. Hyvät katsojat, kuten varmasti näette, niin tämäkin järvi on nähnyt parempiakin aikoja. Mistä se sitten oikein johtuu? No, alueen asukkailla ja mökin omistajilla on oma mielipiteensä asiasta. Se on se yksi seppo, se vika. Maverimellä kaiken järveen, ei mitään häpyy. Voiko yksimies aiheuttaa näin paljon harmia? No, periaatteessa voi, sillä jätevesissä on runsaasti ravinteita, jotka väärään paikkaan joutuessaan aiheuttavat ekosysteemihäiriöitä, kuten rehevöitymistä. Käräytä naapurusi haasteen tarkoitus onkin nimenomaan tämän ravinnevuoron ehkäiseminen. Siis tää seppuhan on ihan täys mukku. Mä tiedän, että se on vetänyt vessastaan putken suoraan meidän järveen. Siis voitteko kuvitella? Hyvä vaan, että pääs nyt sen. Ekosysteemihäiriöt vaikuttavat myös meihin ihmisiin. Vesistön tilan heiketessä myös sen virkistyskäyttömahdollisuudet hupelevat. On huinut siinä järvessä lapsesta saakka. Järvilohta tuli niin saakelisti, mutta nyt vaan sinilevät kukkia, ja viranomaisesti lätkii uimiskieltoja. Eikä sieltä saa muuta kuin särkeä enää ja muuta roskapaloja. Onneksi tuli tämä haaste. Saadaan vihdoin kelmi kaikki jäljet tuntuvat siis johtavan tämän mystisen Sepon luokse. Olemme yrittäneet löytää häntä haastattelun koko päivän, mutta mies tuntuu kadonneen kuin. Onko tuo seppo? Hei, te siellä! Älä, älä, älä, älä. Hei, hei, ihan rauhassa nyt kaveri. Hei, hitto, se tulee kohti. Hei, hei, hei, hei. Anne, äkkiä. Hei, Kerätys omalla vastuulla.